درود بر تمام کودکان پارسی زبان در ابتدا اگر تا به حال عضو کانال نشدی مشترک شد بعد از شنیدن داستان لایک و کامنت فراموش نشه حالا با هم به داستان سرنوشت مرد شکم پرستش لطفا با من تا آخر این داستان همراه باشید در روزگاران قدیم، مردی زندگی میکرد که در شهر خود به شکمپرستی معروف بود. شکمپرست همیشه دوست داشت بهترین غذاها و میوه ها رو بخوره. اون حاضر نبود کمی از غذای خودش رو حتی به آدم های گرسنه بده. این مرد نه زن داشت و نه بچه. اون تنها زندگی میکرد و همیشه در فکر غذاهای لذیذ و خوشمزه بود. یک روز این خبر در شهر پیچید که مرد شکمو بار سفر بسته و میخواد برای دیدن فامیل خودش به شهر دیگه ای بره. شکمپرست سوار بر عربه شد که پشت اون پر از غذاهای خوب و خوشمزه بود. شکمپرست حتی فکر روزهایی رو کرده بود که مبادا غذاش تموم بشه به همین جهت چند مرغ و خروس رو با خودش برد تا در فرصت مناسب اونها رو کباب کنه و بخوره وقتی شکمپرست از شهر دور میشد مردم با خوشحالی اون رو تماشا میکردند و آرزو داشتند که دیگه چنین آدم شکمپرستی به شهرشون بر نگرده. چکم است رفت و رفت تا به جنگل سرسبزی رسید. چکمش داشت غار غور می کرد. دهانش از گرسنگی آب افتاده بود. عرابه رو در ای نگه داشت تا مقداری از اون غذاهای خوشمزه رو نوش جان کنه. اما از شانس بد او چند گرگ گرسنه زوز به طرفش اومدند. مرد شکمو که خیلی ترسیده بود بندهای اسب رو از عرابه باز کرد و برای نجات جان خودش با سرعت تمام از اونجا دور شد گرگ های گرسنه وقتی چشمشون به مرغ و خروس و اون همه غذای خوشمز افتاد مشغول خوردن شدند شکم پرست هم سوار بر اسب، از اون جنگل دور میشد. کم کم هوا داشت رو به تاریکی می رفت و شکم است که گرسنه و خسته بود از اسب پیاده شد و کنار تخت سنگ بزرگی دراز کشید. مرد او تمام وجودش از گرسنگی میلرزید و اشک از چشمانش جاری شده بود. هرچه چه هوا تاریک تر می میشد، اون بیشتر گرسنه میشد تا اینکه ناگهان صدای پارس سگی به گوشش رسید. با خوشحالی سر بلند کرد و چشمش به سگی افتاد که یک کبک را به دندان گرفته بود و به طرف او می‌آمد. شکمپرست با هر حیله‌ای بود، سگ را به کنار خودش آورد و کبک را از دهان او گرفت. پس از کندن پرهای کک، آتشی به راه انداخت و اون رو کباب کرد. شکمپرست کک رو خورد و کمی جان گرفت، اما به سگ گرسنه و بیچاره حتی لغمه هم نداد. شکمپرست دیوانه سوار بر اسب شد و به طرف شهر حرکت کرد. سگ هم به دنبال او میدوید. وقتی شکم پرست وارد شهر شد با پولی که همراه داشت غذای چند روز خودش رو تهیه کرد و دوباره به طرف شهر دیگهی که فامیلهاش در اونجا بودند حرکت کرد. هنوز مقداری راه نرفته بود که متوجه شد دو راهزن در تعقیب او هستند. مرد شکمو هیچ کاری از دستش بر نمیمد. دو راه زن وقتی به او رسیدند، با چوب و چماق به اون حمله کردند. سگ با وفا وقتی دید، جان مرد شکمو در خطره به طرف راه زنان حمله کرد و جان مرد شکمو رو نجات داد. مرد شکمو وقتی جانش نجات پیدا کرد، در گوشه نشست و یک شکم سیر غذا خورد. سگ بخت برگشته که جان این مرد بی معرفت شکم رو نجات داده بود، گرسنه و تشنه نشسته بود و غذا خوردن این آدم شکم پرست رو تماشا می کرد. مرد شکم او دوباره سوار بر اسب شد و از کوه و بیابان گذشت. سگ هم، که فکر می کرد صاحب ای پیدا کرده به دنبال اون می دوید و از گرسنگی و تشنگی زبانش آویزان شده بود و لح لح می زد بلاخره به شهری که می خواست رسید هنوز از دروازه شهر وارد نشده بود که فهمید دیگه صدای زوزه سگ نمیاد. از اسب پیاده شد و به جستجوی سگ پرداد در گوشه دورتر چشمش به بدن بیجان جان سگ افتاد. سگ بیچاره از گرسنگی و تشنگی مرده بود. شکمپرست وقتی به یاد آورد که سگ بیچاره چندین بار جان او رو از مرگ نجات داده شروع به گریه و زاری کرد. در همون موقع پیر مردی که از اونجا میگذشت ایستاد و از مرد شکمو پرسید چی شده. شکمپرست قصه گرسنگی و تشنگی سگ رو تعریف کرد. پیرمرد دلش برای مرد شکمپرست سوخت و گفت: حتما تو هم خیلی گرسنه ای. در خونه من لغم نانی پیدا میشه تا شکم گرسنت رو سیر کنی. شکمپرست از حرف پیرمرد تعجب کرد و گفت: واره بابا پیرالا، من در تمام عمرم نون خالی نخوردم. همین الان تو خورجین من کلی غذاست. اوه به نون خالی ندارم پیرمرد که از نوع حرف زدن مرد شکمپرست به خشم اومده بود فریاد کشید فارا از شهر ما دور شو وگرنه به این مردم میگم که تو رو تک تک کنن. این شهر جای آدمهای بی رحم و شکمپرستی مثل تو نیست تو یک دنیا غذا داشتی و به این حیوان بیچاره غذا ندادی تا اینکه مرد تو دیگه چه جور انسانی هستی برو از این شهر برو بیرون از این شهر مردم اون شهر همون روز شکم را رو از شهر بیرون کردند و یک هفته بعد خبر آوردند که شکم پرست بر اثر گرسنگی در بیابان جان داد بچه های خوب ما در این داستان یاد گرفتیم که شکم نکنیم بیشتر از نیازمون غذا نخوریم تا اونجای غذا بخوریم که سیر بشیم و به هیچ عنوان غذاهای مزر نخوریم مثلا نوشابه یا بستنی یا شکلات زیاد. در این داستان یاد گرفتیم که با مردم مهربون باشیم. به کسایی که احتیاج دارند حتما کمک کنیم. جوری رفتار نکنیم که از نبودنمون ادهی خوشحال بشن. به بزرگتر از خودمون حتما احترام بذاریم و از همه مهمتر با حیوانات مهربان باشیم. مخصوصا سگ. که یک حیوان بسیار مهربان و همدم خوب انسانه. حیوانات رو به هیچ عنوان آزار ندید. اینها چیزهایی بود که از این داستان یاد گرفتیم. و چقدر داستان خوب و آموزنده ای بود. این هم پایان داستان پانداموز.